як сльоза. Обвідний канал викопали для збору дощових і талих вод, розповідає Віктор Галанзовський. нас підтаплює. Навесні в нас завжди, якщо є трошки зима, є сніг, вода в нас стоїть. Ось чудово вода від топить, і на городах вода стоїть. І Чекман вирив нам водозабор. Поставили насос, викачує в річку Плоску. Жителька вулиці Вокзальна, що в мікрорайоні Гречани Юлія Буга, каже, що влітку водою з каналу підливали городину. Неприємного запаху не було. Літом ми підливаємо з цієї води е, цей, ну, там помідори на городах, ще вона не, ну, не було такого запаху. Сморід ми чули завжди, ну, періодично зранку, вечором, може бути на зі дня. За словами місцевої жительки Ольги Белик, вода в краниці віддає неприємним запахом. Каже, вода в краниці на рівні вод обідного каналу. Уровінь у нас так само з канавою був. І вода завжди чистесенька була. А тепер не тут. Води на п'єсці треба кипятити, або я не знаю, купляти, і чутися, прямо чутися, І коли кипить, то.